Вони намагаються підступно, так як Путін, які ракетами, а ті з іншої сторони знищити сім'ю, проштовхуючи поняття гендеру, хочуть легалізувати одностатеві шлюби, всю цю агресію, всі ці збочення, які під прапорами ЛГБТ сьогодні брутально, агресивно нав'язуються нашому суспільстві, нашій нації. Так не буде, тому що відповідь буде різка, Жорстка, яка поставить їх на місце. Ми, як християни, ми, як... я як націоналіст, так як сім'янин, який з своєю дружиною Маріаною виховуємо чотирьох синів, я переживаю за майбутнє долю наших дітей, в якому суспільстві, в якій країні вони житимуть. Ворог перед тим, як напасти, він вдаряє щатку отакі всередину, в душу б'є. І ми, як ніколи, зараз має бути згуртовані, єдині, одним фронтом виступити проти отих зазіхань на нас, на нашу націю, на майбутнє наших дітей, на традиційні цінності на українську сім'ю і міцну родину. Ми пройшли в бої разом з 49-м українським батальйоном, бійці 25-ї бригади, 93 я бригада, 30-та бригада. Зарів часу я не побачив там жодного гомосексуаліста. Я їх бачив в тилу. Program. Ми створили депутатську групу і звернулися до, до церкви, звернулися до християнської інтелігенції, звернулися до науковців. Ми провели дуже серйозне громадське обговорення в стінах Львівської обласної ради. Були виступи більше ніж 30 представників церкви, науки, інтелігенції. І лише після того, Лише після слова Церклевських обласної ради вдалося проголосувати це звернення. Потрібно пролити світло, світло, щоб тронечість було видно. Лише висвітлення цієї проблеми допоможе, допоможе нам відстояти правду і допоможе нам відстояти сім'ю і родину. Я дякую, першому це тим, хто це захистував, бо час не мовчати. І в той час, коли наші хлопці там просто замолити і моляться, і до них можна бути власне, Бога дійсно за, за життя, за ремогу за... нашу, як у мене, є аморальним і неприйнятним, навіть приймати закони, які топчуть заповіді Божі. Розби також надійться, надійться, що знайдуться люди, які все ж таки схожуть привати воду Божу. Відпроваджування життя може закони, закони любові, добре, справедливості. І ті люди, ваше щастя, ні. є освітінням, є серед нас і в Україні, і це наше щастя, і це є третунок. Україна – це є запорка нашої перемоги. Церква іконить відпрає з людей, а церква не приймає гріх. Гріх – це є злоке травмують нижче туди, як такої, як історії. І тому мовчати на зло — це теж зло. Мовчиш на зло — поширюють зло. Це закон життя підрічний. І тому якби не були, були закони прийняті в нашій державі, церква не буде мовчати. Церква не політику, в політичні дискусії, дебати, ні. Ну поза політикою. Але No nie ma wczesny.